Yeah. enda enda yeah. <laughs> yeah yeah twanglo Imam plan ove ove slove da stvaram vremena za sranje para Imam koliko vremena nisu pare šta sanjam pa reis pošvari 300 pa slušaš je plan i stan na ceni napravim haos da me dijagnozira haos da kevi kupim Porsche na stari brukumi trošim da imam keš na izvoza racionalno trošim da nešto jeftino vozim i sve kodana da me loži da se popin overhaul da ostanem prizemni da dokažem da za ovaj nibo vini ste spremni da ostavim va želje i da ne budete sviti i možda najbitnije da oženim Elenu Kitić ja koji kurac Ja nemam vremena za sanja, ja ja, ja, ja, ja, ja nemam vremena za sanja, ja, ja nemam vremena za sanja, samo imam vremena za nove ove zagajanja, ja, ja nemam vremena za zbrajanje, ja, nemam vremena za sanja, samo imam planove ove Plan. Ja nemam vremena za stranja, znam da bit će para nekad pa nisu pare što sanjam yeah. Na listi imam stvari 300 ja yeah. pa evo druga flan lista Da imam najjepši studio da ne odemu, ljudi roda imam ljude do sebe da na ego se pose Da u ovom selu napravim scenu, da radim traću scenu i nikad svoje ljude da ne nađem problemu Da kad bude vreme ja se popnem do vrha, da jednog dana saznate šta je desetke svrha, da shvatite da me boli odi kura stako misli solidno bi bilo da oženim Alenu Kitić je ja ja nemam vremena za rastanjam ja ja, ja, ja, ja ja nemam vremena za rastanjam ja samo imam vremena snove ove daganjam ja ja nemam vremena za rastanjam ja ja nemam vremena za rastanjam ja ja nemam vremena, za ja, ja nemam vremena za samo imam planove ove snove da stvaram ja, ja nemam da en yeah well let's tell off align the fuck yeah i've gone all and seen oop done yeah yeah nemam Ja nemam vremena za sranja Samo imam planove, ove smo bezne stvari Ne mam vremena za sranja para Imam koliko vremena nisu pare šta sanjam Bare ispod stvari 300 Pa sluša šta je plan lista Na ceni napravim house da me diagnozira house Da kevi kupim Porsche da starci bruku mi troše imam cash na izvoza racionalno Trošim da nešto jefcino vozim I sve ko danas da me loži Da se popim do da ostanem pri zemlji Da dokažem da za ovaj nivo vi niste spremni Da ostavim vas željne i da ne budete resiti I možda najbitnije da oženim Elenu Kitić ja. Koji korac? Ja nemam vremena za sranjam. Vremena da ja, ja nemam vremena za sranjam. Ja, ja nemam vremena za sranjam. Samo imam vremena snove ove da ga Ja, ja nemam vremena za sranjam. Ja nemam vremena. Ja Ja, ja nemam vremena za sranja Samo imam planove ove slove da stvaram plan Ja nemam vremena za sranja Znam da bit para nekad pa nisu pare šta sanjam Ja na listi imam stvari 300 Ja pa evo druga plan lista Da imam najjakši studio da ne odemu ljudi roda Imam ljude do sebe da na egovam se posebam selu napravim senu da radim traću smenu I nikad svoje ljude da ne nađem u problemu Da kad bude vreme ja se poputim Vrha, da jednog dana saznate šta je desetke vrha Da shvatite da me boli kura tako ko misli Solidno bi bilo da oženim elenu kitić je Ja, ja nemam vremena da sanjam Ja, ja nemam vremena da sanjam Ja, ja nemam vremena da sanjam Samo imam vremena snove ove da ganjam. Ja, ja nemam vremena za sranje Ja, ja nemam vremena za sranje Ja, ja nemam vremena, ja, ja nemam Ja samo imam planove, ove slove da stvaram plan ah.